був готовий. Я виконував функцію зв'язку, ми там навчали радіостанції, підключали зв'язок, налаштовували свій моніторинг, а потім я вже перелився в іншу бойову роту, роту контрревесійної боротьби по знищенню ворожих ДРГ. Одним каже, поблизу бахмуту у полі тримали висоти, аби ворог не міг увійти в місто з флангів. Ці висоти, що ми тримали, забезпечили те, щоб бахмут неможливо було взяти в пільце. Пішли дуже сильні і інтенсивні бої, були ближні бої.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 ми чекали темряви. Літак летів на бахмуті, там його не збили хлопці, не попали по ньому, і він зробив такий круг, і з цієї сторони з іншої всі ну, вистріли по нам. Десь в 14-тій годині прилетіла ракета авіаційна. Тут мене відбило, тут мене прошило, мене злоба дістало і, звичайно, діставали осколки. Поранення отримав Вадим та його побратим. Коли ця ракета мене підняло і вкинуло. Мне убило э, осколком тут носа, осколок через шолом, там тоже декольку два-четыре осколка зайшли в шолом, один підлоба, э, лопли дві барабанки, контузия очей, струс головного носа в Закрита черепа мозове травмо і осколок там букального. Мого товариша, дай ще перелом пасухи на собою. Мого товариша теж контузію, два переломи. Вадим каже, пораненим два кілометри йшов до місця евакуації. В посадці, яка обстрілювалася, потрібно лише поранення з ми вийшли, дякувати Богу, ніхто нічого не обстрілював. За словами Вадима, у шпиталі йому видали уламки з очей. Зір, каже воїн, повністю не відновився донині. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Мельницький.